Že ja, si? Dvajsijan Dvajsijan gore sada svi Oni htjeli bi da budu ali nisu kao mi Dvajsijan gore kao tim Al kad negdje vidiš česticu ti znaj da to je li Dvajsijan gore sada svi Oni lebeda bi da budu ali nisu kao mi Dvajsijan gore kao tim. Al' kad negdje vidiš šesticu ti znaj da to ne yeah. li... Šestica gore, lovo nije Toronto Ovo nije OVU, nego samo je obo. Ja broj, 2 broje, ne treba mi ni slovo Zam većinu što mi sledi, ovo nije mi novo 2x young gang, ispred njeg glinja je 6 Ja pokušavam da sebi stvorim najvišu svijest Grinam noću bez srca, heartless, kokanje west Deset kanaza, mi smo ti the best of the best Ovdje sve što radiš dođe posao Biznis, vrtim ovaj foot kad sam došao Striptease, dugo za malo pozna bi ostao Easy, idi ti mi nisi dobro došao Kisni, igram za sebe kontam da ne treba kruna Kad skontaš tronaše scene to ti je stolica True da ova igrica je šakvi bili bi red pijuna Ne ide mi matematika na mene ne računa I 21 gore zadao svi Oni htjeli bi da budu, ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al' kad negdje vidiš česticu ti znaj da to je lit 21 gore sada svi Oni htjeli bi da budu, ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al' kad negdje vidiš šesticu ti znaj da to je li Tek sada shvataju stanje, tek shvataju Na ruci dižem tu šesticu, mala govorio sam Ne konzumiram zelenu, mogu normalan stvarati Uostalom previše novca, čekam da ga zaradim Ja, ja samo gledam svoja posla Debilija za ju zeleno, misle da su popaj Nikad nikom nije rosta Što pa i dve godine i da da biću rockstar Zovim me Klinja Balašević jer ja vas ne volim Desetka sa širimo seba pute Ju yeah. Oni to ne mogu da prebole Ti što me ne vole vole se s drugim što me ne vole I ja sam skonto jako bitnih stvari gnošstvo Uspeš kad pratiš intuiciju to je prosto Pisao u osnovnoj koda deda mi je tosto. Ja sa sobom i sa mnom u studiju sve to troje slovo oh, gore za da svi šest Oni htjeli bi da budu ali nisu kao mi 21 gore kao tim Al kad negdje vidiš časticu, ti znajda da to je li 21 gore sada svi Oni htjeli bi da budu ali su kao mi 21 gore kao tim ne kad negdje vidiš česticu ti znaj da to je li. Al' kad negde vidiš šesticu ti znaj to je lit.